S-a aflat secretul lui Crin Antonescu, a participat la petrecerile din vilele SREI gestul locant pe care l-a făcut de ziua lui George Maior. Victor Ponta a fost primul politician care a spus ce nu l-a văzut pe Crin Antonescu la petrecerile din vilele Serei, îns, fostul premier recontrazis de unul dintre participanții obinuii de la acele evenimente. Horia Georgescu, foste falani, spune ce Antonescu a fost la petreceri, iar el l-a văzut chiar de ziua lui George Maior. Numai ce Antonescu i au dat pe cei prezenți când a ales să plece după numai 20 de minute. Domnul Crin Antonescu a fost la un astfel de eveniment. A fost la ziua lui George Maior, a stat 20 de minute i-a plecat. Nu i-a pelecut. Nu cred ce i-a pelecut atmosfera, a mai tieu. A avut loc la celebra Vilca 2, pe bulevardul Primverii a spus Horia Georgescu, la TVR1, la emisiunea România Nouă, realizată de Ionu Pristache.